ابولي ليندر ثنائي يحاول يكون قريب وارثه تشان رونالدو رونالدو رونالدو الشباك عند حنين وعلى انه ابطال عند قصه حميمه معاه بينه وبين الشباك علاقه مباشره لانه الصاروخ الصاروخ البرتغالي الصاروخ الدقيق قولاتها والتصويباتها. سيلا من ثاني ثاني ثاني ثاني والثاني والثاني والإجابة من ماريو